السلام عليكم ورحمه الله اهلا عيله بعد غياب طويل عن الفيديوهات اسف طبعا على التاخير ده بس معلش ملحقه هبدا بموضوعه كانت ناس كتير اتكلمت عليه الفتره الاخيره وسالت عليه وهو افضل ضبط لل... للتكييف بص انا رايي ان مفيش حاجه اسمها افضل حاجه للتكييف او افضل ضبط انت كل واحد بيظبطه على حسب هو مرتاح لايه وهو حابب التكييف يكون ايه لكن انا هشرح من وجهه نظري السيتنج اللي انا بظبطه التكييف وايه الفرق بين كل اوبشن ومميزات ده ومميزات ده فالتكييف طبعا زرار كلايمت كلنا عارفينه سواء كانت الشاشه شغاله او مش شغاله انا كده الشاشه عندي معموله سكرين سيفر ما هيش شغاله ففي كل الاحوال مش هيفرق جاست انك هتدوس على كلايمت هتدخل على المنيو بتاعه التكييف انا طبعا بشرح على الـ على الستايل هي الموديل اللي معايا بس مش هيفرق حاجه يعني عن الستايل بلس طبعا هو هو نفس الفكره في الامبيشن. طيب اول حاجه الزرار ده اللي هو كلايمه دلوقتي معمول على اوف يعني وهو منور اخضر هو كده التكييف آه مطفي. طيب يبقى اول حاجه علشان اشغل التكييف هدوس على كلايمه اوف بعد طبعا ما دوست على كلايمه ودخلت على شاشه التكييف. انا عندي في التكييف نفسه اكثر من شاشه عندي المكيف الذكي او السمارت وعندي اللي هو الكنفشنال او التقليدي. والاير كير طبعا ده لسه مش متاح عشان التكييف مش شغال والسيتنجز آه لو بدات بسرعه بالسيتنجز اللي هو تدوير الهواء اوتوماتيكيا انا ماكتفها بس هي ما بتشتغلش يعني لازم لما اشغل التكييف انا اشغل الريسايكلينج تاني لوحدي تمام ادخل تاني على كلايمت عشان اجل التكييف اهو آه اول حاجه هشغل التكييف ندوس على كلايم اوف خلاص اللمبه دلوقتي انطفت كده التكييف اشتغل وسمعنا صوته. طيب انا في شاشه المكيف الذكي او السمارت اير كونديشنر ايه الزراير دي؟ الزرار ده اللي هو علامه العربيه وعليها السهم دي بتاعت الاير ريسيركيوليشن يعني دي وهي مطفيه كده العربيه بتسحب هواء من بره هواء من الشارع بتجدد الهواء جوه العربيه باستمرار فده طبعا هيدخل تراب وهيخلي الكمبريسور شغال دايما لانه عمال يبرد الهوا اللي جاي من بره. فبالنسبه لي انا بخلي دي اكتف على طول. فظهر عندي هنا العلامه ودي بقت منوره اخضر. كده الهوا بيعاد تدويره جوه العربيه. في كودنج المفروض ان هو يخلي دي اكتف على طول. بس للاسف هو لغايه اللحظه دي مش شغال بمعنى انت بتعمل الكودنج ده النهارده. بيشتغل معاك النهارده. بكره خلاص الكودينج ده مش شغال وبت... وبتدور العربيه وبتشغل التكييف بتلاقي ان ده مطفي. طيب ايه السينك؟ السينك اختصار سينكرونايزيشن. دي بتعمل ايه؟ طول ما هي جرين او اكتف التحكم من هنا بيتحكم في درجه الحراره يمين وشمال ولو في ستايل بلس يبقى يتحكم في درجه الحراره ورا كمان. وهنلاحظ ان هنا مكتوب سينك مش مكتوب اي درجه حراره. طيب لو انا لغيت دي خلاص. اصبح التحكم عندي كل كرسي يتحكم لوحده. يعني انا ممكن اخلي درجة الحرارة هنا. الناحية دي اربعة وعشرين. في الناحية دي. زي ما انا عملتها دلوقتي هنا. وهنا عشرين ونص. فانا برضو بفضل ان هي تبقى على سينك. سي اختصار اير كونديشنر. ده الزرار اللي بيشغل الكمبريسور او الكباس. يعني طول ما ده شغال يبقى التكييف نفسه تبريد شغال. لكن لو انا طفيته. انا دلوقتي مشغل التكييف مروحه بس يعني اللي شغال في العربيه دلوقتي مروحه بس هواء مفيش هواء سخن مفيش هواء بارد هيجي لي من بره تمام يبقى علشان التكييف يكون اكتيف لازم الاي سي دي كمان تكون شغاله طيب ايه الحاجات دي رؤيه صافيه المفروض ان لو في شبوره على الازاز مجرد ما تدوس ده فهو بيكثف الهواء اللي طالع من على ناحيه الازاز علشان يشيل الشبوره وفي مؤقت مؤقت اهو او مؤشر بيتملي لما يتملي الاخر يبقى خلاص الازاز كده بقى كلير تدفئه الاقدام لو انا في الصيف وحبيت ان انا اشغل الدفايات عند رجلي تحت او الهواء يجي عند رجلي سخن طبعا لازم يكون التكييف شغال سخن بيشتغل سخن ازاي برفع درجه الحراره يعني من 24 خمسة وعشرين وهي العربيه سمارت بمعنى ان درجه الحراره بره لو كانت قليله فالتكييف اوتوماتيك بيزبط نفسه ان الهواء يجي لك سخن والعكس لو الجو بره سخن حر. فالتكييف بيظبط نفسه ان, إن الهواء يجي لك بارد. فساعتها هندوس على تدفئة الاقدام طبعا هي غير متاحة لان درجة الحرارة عالية. ونفس القصة تدفئة الايدي ان الهواء اللي يجي لك قدام ايديك يبقى سخن. برضو النفس السبب هو مش شغال. تبريد الاقدام هيكسف الهواء البارد عند الرجلين تحت. تبريد الاقدام. برضو في مؤشر بيتملي. لما يخلص خلاص هتلاقي التبريد زيادة عند الرجلين تحت. وسمعنا حتى صوت التكييف زاد لما ده اتعمل. الهوا النقي ان هو بينظف الهوا اللي داخل للعربيه. طبعا ده قفل خلاص الريسيركيوليشن لان الاثنين عكس بعض. هو هيجيب هوا من بره بس هو هيحاول يجيبه ان هو يحاول يفلتره اكتر وهو داخل على العربيه. فطبعا ده بيكثف آه وظيفه الفلتر بتاع التكييف. فبالنسبه لي انا دي السيتنجز اللي انا بشتغل عليها في شاشه المكيف الذكي او السمارت اير كونديشنر. طيب لو دخلنا على الكونفنشونال او ال ال المكيف التقليدي الثلاث زراير اللي تحت هم هم ما اختلفوش اللي اختلف عندي ايه ان انا بقى عندي الزرار ده اللي هو وظيفته انه يخلي الهواء مكثف جدا ناحيه الازاز لو دوست عليه الهواء في الهوايات اللي هنا الهدي والهواء زاد في الهوايات اللي عند التكي اللي عند الازاز هنا نفس وظيفه الزرار ده ماكس بس ماكس بيشتغل بقوه بعنف باور بتاع التكييف عشان يشيل الشبوره بسرعه اللي موجوده على الازاز لكن الزرار ده بيشتغل بنفس ضبط التكييف اللي انت عامله ويشيل الشبوره اللي على الازاز او اللي على الازاز واحده واحده او يخلي التبريد جاي من ناحيه الازاز لان زرار ماكس هو بيشغل هوا بس ما بيشغلش التكييف بس بيشغل الهواء كله في الاتجاه بتاع الازاز يعني لو انت التكييف عندك مطفي ودوس على ماكس هيشغل هواء قوي جدا ناحيه الازاز عشان يشيل التشبير لكن الزرار ده شغل تبريد عادي جدا بما انك مشغل الاي لكن ناحيه الازاز الزرار ده بيجيب الهواء البارد في وشك والزرار ده بيجيب الهواء البارد ناحيه رجلك انا اقدر اشغل الثلاث زراير دول مع بعض عادي جدا واقدر اشغل اي واحد منهم بس مفيش اي مشكله واقدر الغيهم خالص. أنا بلغيهم خالص وبتحكم في الهوايات يدوي. بظبط الهوايات يدوي. طيب دي المروحة. هنا بتحكم في المروحة. طبعا حضراتكم سامعين الصوت. أو إن أنا اختارها أوتو. أوتو خلاص هي بتتحكم لوحدها بقى شايفة إن العربية محتاجة إن الهوا يزيد، الهوا يقل عادي. طبعاً في كودنج بيخلي ان الهوا أقدر اتحكم فيه كمان اتحكم في المروحة نفسها خفيف او وسط او قوي ده طبعاً مش موجود في العربية من غير كودنج لكن بالكودنج اقدر اتحكم فيها كمان لكن برضو انا بالنسبالي انا باكتف دي وبشغل المروحة تقريباً على النص ولو جو حر او بزودها شوية لغاية ما الدرجة تبقى كويسة درجة الحرارة تبقى كويسة جوا العربية وبعدين بخليها تانية على كده مثلاً او كده الاير كير شرحناها قبل كده في فيديو لوحده وظيفه الاير كير انها بتنظف هواء العربيه من حبوب اللقاح ومن التراب انا بدوس على تفعيل ده في الستايل او الامبيشن في الستايل بلس لا انت بتدوس على كلمه اير كير نفسها وبتشتغل فمجرد ما على تفعيل هتبدا الدايره دي تكمل لغايه ما تخلص الاخر يبقى كده الهواء جوه العربيه المفروض ان هو ميبقاش فيه لا تراب ولا حبوب لقاح لو كنا في الموسم بتاع حبوب اللقاح طبعا حضرتكوا شايفين ان الدايره بتكمل لغايه ما توصل تبقى يعني كومبليت سيركل كده خلاص وزي ما قلنا في الاول تدوير الهواء اوتوماتيك المفروض ان لما انا اكتف دي يبقى مجرد مشغل التكييف مع مدرس لوحده لكن ده ما بيحصلش طيب الهواء اللي بيجي من بره العربية بتعمل معاك يعني نوع من انواع السيفتي ان لو انت حتى قافل التكييف مجرد ما تفتح الشباك تبدأ الهوايات تجيب لك هو. يمكن يمكن علشان بره مثلا في ثلج وكده فالجو بيبرد قوي جوه العربيه فبتبدا هي تديك هواء سخن علشان خاطر آه ما يحصلش تجميد او انخفاض جامد في درجه الحراره جوه العربيه. طب الحل بتاعها ايه؟ والله لو انت تفتح الازاز يبقى انت تقفل الهوايات دي لو انت مش عايز هواء لك من بره. ما حل كان لغايه دلوقتي خالص سواء في العربيه نفسها او بالكوننج، ما فيش اي حل الى الان انا كده هطفي التكييف خلاص. فيش أي حل تماماً لغاية دلوقتي غير أن أنا أقفل الهوايات أه لو أنت قاعد في العربية لوحدك بقى بتثبت التكييف عموماً طبعاً عشان أنا عندي الصيانة لو أنت في العربية لوحدك أنا شخصياً بروح أقفل الهواية ناحيه اليمين وأقفل الهوايات اللي ورا وبسيب الهواية دي والهواية دي فده بيكسف الهوا جداً وبيخلي التبريد ممتاز ولو معايا حد جنبي بفتح الهوايات بتاعته وورا اتمنى كده ان انا اكون افدتكم بالفيديو ده وصباح الفل عليكم احلى عيله وان شاء الله كل اللي انتم محتاجينه هعمله باذن الله اخوكم محمد السقه صباح الفل كمان مره